اب ایک باپ نے پتنے نے کس طرح پیسے اکٹھے کر کر کے اپنی بیٹی کو وداع کیا کہ میری بیٹی اپنے گھر کو پہنچے اور خوشی خوشی رہے ارے جی ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا میں نے اپنی ان گناہگار آنکھوں سے دیکھا ہے کہ والدین اپنی اولاد کو اپنی بچیوں کو جہیز میں وہ وہ چیزیں بھی دے رہے ہوتے ہیں جو انہوں نے کبھی نام ہی نہیں سنا ہوتا دیکھی بھی نہیں ہوتی پتہ ہی نہیں ہوتا لیکن دینی پڑتی ہمارا معاشرہ جو ہے وہ اس وقت جو ہے فرون بن چکا ہے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 اور پھر دیکھنے آتے ہیں لوگ ایک چیز کام ہو یار یہ تو چیز آئی نہیں جا نے گھر سے لے کے آؤ اب بد بخت پتہ نہیں وہ پہلے اتنا سارا جہیز اکٹھا کیا پتہ نہیں کیسے کیا تو اور ڈیمانڈے کر رہا ہے تو اور چیزیں مانگ رہا ہے چاہیے تو یہ تھا تو اسے کہہ دیا کہ جہیز کی ضرورت نہیں جتنے بندوں کا کھانا پکے گا ہم پکوائیں گے ہمارے پاس ہے ہمیں رب تعالی نے دیا ہے لڑکی والوں پہ بوجھ تو نہ بنتے اب اس کی شادی ہو گئی یا چھوٹی سی غلطی ہو گئی جی سب کو بلا لیا